شجرة منتجة بتعطي واسمها الشجرة الذهبية يعني المزارع بوادي الزراعة بوادي الزراعة كان عايش على حبة حلال يكون عنده منوحتين ثلاثة أربعة يعيش منهن على هاللبنات ويزرع حبة خضرة بهالبساتين لأنه الثمرة هاي من اجتنا من سنة 98 وطالع بلشت الناس تيجي عليها وأخذت وبلشت تزرع تحسن مدخولهم الاقتصادي صارت الناس يعني يجيها مدخول هسا اللي ما عنده مزارع ما عنده لا وظيفه ولا عنده تقاعد ولا عنده ولا عنده بده يشتغل على هالثمره من بدايه السنه لنهايتها على اساس انه يوفر له قرشين بالصيف خبى قرشك الابيض لايامك الاسود والشتاء ما فيها شغل ما هو للمزارع ما في شغل للشتاء هي حبه هزته وبعديها بيضل من شهر بيضل من شهر قاعد لشهر ثلاثه وهو قاعد على مونته بس اللي إيه احنا في الثمانية وتسعين اشتغلنا على النبتة لما زرعنا البساتين هون ما فيش ولا أي شجرة ما عدا أربع شجرات قديمات مش مطعمات عملنا مشتل وصرنا نشتغل على عسكد صارت تبين معنا الأشجار السيئة الثمرة المش كويسة والثمرة الكويسة صرنا نعمل الثمرة الكويسة نعرف أي شارب بتنضج اي منطقه تنجح صرنا عليها ونبيع للمزارعين من هذاك الوقت لحد الان الامور ما شاء الله 98 لما اشتغلنا وال 2000 كنا نبيع الكيلو بخمس وست دنانير لما احكي لك خمس وست دنانير اغلى من اللحمه كمزارع اديني باخذ 100 شجره 100 شجره انت تحط فيه اسكدنيا ولا تحط فيه زيتون سنه بعد سنه ولا بوشمشه ما نصل لمرحله انه مثلا بدنا نقطفها بدنا نقطف بس لحد الثمره هسه الزيتون بتقطفها في ناس بتقطفها بالزيتون بالعصا في ناس بتقطفها بايدها في ناس كذا عشوائي الا انه الشجره هاي حبه حساسه بدك تمسكها انت ما بتمسكها من من من الثمره نفسها اذا مسكتها من الثمره نفسها بتصير طبعه سودة عليها بتطبع ما بتروح بتروح غبرتها بتروح بتلمسح كذا بدك تمسكها من عنقودها بتقطفها من عنقود من عنقودها ياب مقص يا بشغله بأظفرك كذا شجرة الاسكدينية شجرة عباره عن انا شبهتها للطفل الصغير الرضيع اللي بده عنايه بكل لحظه وبكل وقت وتخلي عينك عليها على مدار السنة.